Við píratar treystum ungu fólki til góðra verka. Þess vegna viljum við lækka kosningaldrunni niður í 16 árr. Við ætlum að bæta kjör og áhrif ungs fólks. Við viljum aðganglegri sálfræðiþjónustu í skólana og einstaklingsmiðaðu menntakerfi. Við viljum ótdýrara húsbúnaðs svo fólk geti flutt að heiman og almennlegar almenningssamgöngur. Borgin okkar þarf að vera samkemnishæð við stórborgin nágrænlandana svo að ungt fólk flýti aftur heim eftir nám. Dóra Björt heiti ég og er oddviti pírata í Reykjavík.